Атом в патроні безлі. Планий спуск. Ніс. Цель ніс. Цель боєприпас. Це навчання одного з підрозділів територіальної оборони Запорізького краю під час бойового злагодження, зокрема, і стрілецькі тренування. Проблема. Проблема. Я смотрите внімате на фаза. Ногами я зажимаю бойця. Вот. И сажусь ну, над его головой Для того, чтобы он не смог подняться Он устраняется, меняешь магазин Вега каже, хлопці вчаться швидко. Головне завдання – довести знання та навички до автоматизму. Вега каже, що це моя робота. Я вважаю, що всі хлопці е виживуть в бойових ситуаціях, і вони можуть вижити в бойових ситуаціях по причині того, що вони будуть добре готові. Чому обучаємо? Ну, починає з такого поняття, як холощення, або етикет, самоотношення з військовим. Чому? Тому що, ну, час самураів вже прошло давним-давно, і самурацькі мечі стали 7,62, 5,45. Ну, и больше э, калибры. Вторые номера на свое усмотрение, разрываем контакт. Мис. Цель. Смена. Ничего. что ли? Смена. Потом, хорошо. Да, я звоню ей, я Обов'язки цього підрозділу територіальної оборони – спостереження за ворогом в акваторії Каховського водосховища та розвідка, каже боєць на позивний дід. Виявлення ДРГ ворожих, ну і з подальшими, всі, як то кажуть, витікаючими доклад і приймаємо міри по затриманню або по ліквідації. Було таке, виходили, затримували людей, підозри паспорти. Були паспорти підроблені, затримали, передавали далі службам, які займаються цим. Ось такі були затримання. Я б сказав, небезпечно, бо ми якби от, от, от ворогів стоїмо першим щитом. За словами діда, у цьому підрозділі територіальної оборони половина бійців раніше не мала бойового досвіду. По мірі того, якщо ми маємо вільний час, обучаємо. Виїжджаємо на полігони, виїжджаємо в спортзал, виїжджаємо десь приблизно до бойових дій в місцевість і там проводимо заняття. Були хтось прийшов, може по, якісь там, по своїх причинах покинув, хто прийшов, зрозумів, що це не його. Хтось зрозумів, що він морально не настроєний, бо зрозуміло, що це війна, на війні всяке буває. І, і покинули. Были люди такие. Но ну, в основном костяк той, что сейчас з нами, они с первых дней. Мы используем дроны для проверки всех слепых зон, которые мы не видим, и для того, чтобы понять, как бы нам еще скрыть свои позиции. 2035. 2035. Військовослужбовець на позивний Кок за освітою кухар з перших днів повномасштабної війни в Україні дружину та дітей відправив за кордон, а сам записався до лав територіальної оборони. Говорить, що переживає, спрашивают, де ми? Обрю. що у нас далеко. Я далеко від цього. Правду не говорю. Нельзя правду знати. Радними близькі, много не знав, якби по образуванню я не воєнний. Ну, Отбучаємося. Як можемо, таке і обучаємося. Нагадаємо, з 1 січня в Україні набув чинності закон про основу національного спротиву. Однією зі складових є територіальна оборона, завдання якої, зокрема, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості. Начинаем движение. Главный спуск. Хорошо. Граната. Хорошо.